Τα φυτά έχουν συνδεθεί με τη μαγεία. Στην Ελλάδα, ένα από τα φυτά που συνδέονται με τα μαγικά είναι ο Απήγανος. Πολλά όμω είναι τα φυτά που φαίνονται να συνδέονται με τη μαγεία στον κόσμο του Χάρι Πότερ και στη Σχολή μαγεία. Η Αψηθιά είναι ένα πολύ πικρό βότανο που χρησιμοποιείται αρκετά στην παραγωγή φίλτρων από τις αρχαίες εποχές, κάτι που διδάσκεται ο στο πρώτο κιόλας μάθημα φίλτρων. Η μπελαντόνα είναι επίσης ένα μαγικό αλλά και φυτό. Που προκαλεί παριστήσει και παραλύμα. Το ξύλο του ήταμου είναι σπάνιο και το ραβδί του έχει ιδιαίτερη σκοτεινή φήμη σε ό,τι αφορά τι μονομαχίε και τι κατάρε. Τα ραβδιά αυτά, με το θάνατο του κατόχου του, μετατρέπονται σε δέντρα και προστατεύουν τον τάφο του μάγου του. Από το ακονίτο χρησιμοποιούνται τα άρθια για την παρασκευή φίλτρων. Από το ίδιο δηλητηριώδη φυτό φτιάχνεται και το φίλτρο που καταπραίνει τα συμπτώματα του λικάνθρωπου. Το φανταστικό φυτόβινο όμω Τεντάγουλα εκτοξεύει δηλητήριο από του βλαστού του και τα αγκάθια που έχει είναι θανατηφόρα. Το δάγκωμα του φυτού είναι ιδιαίτερα δηλητηριώδε και μπορεί πολύ εύκολα να ακινητοποιήσει ή ακόμα και να σκοτώσει το θύμα του. Αποτελεί η ύλη τη βοτανολογία του 6ου έτου στη Σχολή Μαγεία. Το ξύλο του Αρκοδοπούρναρου είναι επίση σπάνιο και θεωρείται προστατευτικό. Συχνά τα ραβδιά από ξύλο Αρκοδοπούρναρου. Επιλέγουν μάγους οι οποίοι φλερτάρουν με τις επικίνδυνες περιπέτειες και την πνευματική αναζήτηση. Ο Μαδραγόρας είναι μαγικό φυτό, το οποίο οι ρίζες μοιάζουν με άνθρωπο. Όταν οριμάσει η κραυγή του μπορεί να αποβεί μοιραία για όποιον την ακούσει. Οι ιδιότητε του είδους διδάσκονται στο δεύτερο έτος της σχολής μαγεία. Χρησιμοποιήθηκε σε φίλτρο για να επαναφέρει στη ζωή τους μαρμαρωμένου αλλά και στην επίθεση εναντίον των θάνατοφάγων το Διεβολόχορτο είναι ένα μαγικό φυτό με την ιδιότητα να σφίγγει και να στραγγαλίζει οτιδήποτε βρίσκεται στον περιγυρό του είτε τυχαίνει να το αγγίξει. όπω είναι ένα ριχόμενο φυτό πιάνει και σφίγγει το θύμα του μέχρι θανάτου. Η Ιτιά που δέρνει είναι από τα πιο εμβληματικά δέντρα στον κόσμο του Χάρι Πότερ. Το δέντρο είχε φυτευτεί το 1971 στη Σχολή μαγεία για να κρύψει την είσοδο στην καλύβα που ουρλιάζει. Στην πραγματικότητα είναι μία Καστανιά που βρίσκεται στο βασιλικό κήπο του Κίου στο Λονδίνο. Η Κουφοξυλιά αποτελεί έναν από τους κλήρους του θανάτου. Το πανίσχυρο ραβδί από Κουφοξυλιά φτιάχτηκε από τον ίδιο τον θάνατο και κατέληξε στο Βόλτεμορτ που το έχασε από τον Χάρις μεταξύ τους μάχη. Ο Χάρι Πότερ τελικά προτίμησε το παλιό του ραβδί από λιόπρινο και φίνικα και έτσι έσπασε το ραβδί από Κουφοξυλιά.